Любов Вінник мешкає в селищі Залізничному Пологівського району. Розповідає, окупанти гатять щодня, але в підвалі не ховаються. Зізнається, коли гучно йде за дві стіни. «Де прийдеться? Підвала в нас немає. і є, так він такий. 78 років почти, що вилізеш і, і витілля. Залізти, залізти, а вилізти. І тим більше, там, де підвалчик ми літом повалися, попало. Потолок побило і це добре, що не впало. А так би. В розвалі живемо. Магазинів немає. Немає в нас і Братів немає. Туди вони не їздять. Медикаментів немає. От. Що можна сказати. Оце так і живемо. Подружжя Олег та Віра Діденко переїхали до родичів після того, як в їхню двоповерхівку влучив російський снаряд. Там ще без кріс і без нічого. Без всяких удобств, без вікон. Олег зізнається, попри постійні обстріли, залишати рідне селище не збираються. Мовчики, заходимо сюди. Все спасає все тільки осколки. А від перемого попадання нічого не спасе. Нічого. В залізничному від початку повномасштабної війни немає світла, газу та води, каже староста залізничного Старостинського округу Гуляпільського міськради Віктор Сахно. Гуманітарну допомогу забезпечуємо водою, продуктами харчування, водою – це на даний момент все, що ми можемо зробити. До повномасштабної війни в селищі мешкало 980 людей, нині ж залишилось 38, сказав Віктор Сахно. Олена Лисенко, Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне. Новини Запоріжжя.